Jeg hedder Bo Lindegaard, og jeg er gastronomisk rådgiver her på filmen. Jeg er kok, og det er alt med til sættet og til optagelserne. Min opgave her er at lave mad. Sørge for, at Carsten ser skarp ud i køkkenet, så ellers bare alt omkring mad. Altså køkkenet, det var jo som ligesom at stå på arbejdet, virkelig godt sat op, og restauranten virkelig flot også. Mega flot til sted, man gerne vil gå ind og spise i hvert fald. En helt anden oplevelse af at være kok. Ja. Ja. Men det er meget rart, fordi det gør det lidt nemmere for os som statister at sætte os ind i en rolle. Der er ikke nogen af os, der er skuespillere. Er overhovedet Men det er noget, vi laver til hverdagen, ja. hverdagen så det er ikke den, den store at spille kok. Ja, det er det meget mere naturligt for os. Helt klart, hvis man tænker på selve filmen som en ret, så er det helt klart missioner.